Naša mamka piať nás mala, jednoti nás vychovala. Spolu s ňaňkom zjastarali, že by všetky dobro mali. Spolu s ňaňkom zjastarali, že by všetky dobro mali. A náš ňaňko dovo po dušu. Z ňou bol mamkou sme žalili, na ste jej fur drobili. Z ňou bol mamkou sme žalili, naravi ste jej fur drobili. Rád ísť Boh nám nedal I kusoby kúsoby vzial Mocno nás to zarmutilo A v jednotí posilnilo Mocno nás to zarmutilo A v jednotí posilnilo Najstaršoho na mala Zodpovídnosť na ňo dala ona je sestru sestrou Bašu, venli s času. Ona je sestru sestrou Bašu, sme s času. a ráj siate, sonko milej. I ak učili, tu šťastí želi a furt pomahali by, by tu šťastí želi a furt so z mamko furt hrbajúd spomínka nám zostávajúd njaťko z mamko furt hrbajúd nám zostávajúd mamko naša i náš njaťku spomíname každú chvíľku za všetko vám vňakujeme a za vás ja furt Všetko vám mre, a za vás ja vůr...